Олександр Завін та його напарник Оскар готуються заступати на охорону громадського порядку, патрулювати місто. Військовослужбовець займається із цим собакою 5 років. «Це Оскар, він такий у нас дуже активний собака, ігривий, туди-сюди вічно бігає. Ну, знаю, коли потрібно, то виконує всі команди ну, в повному обсязі, так як це необхідно тобіж, ну, для виконання службових завдань. Олександр Завін говорить, із Оскаром товаришували з дня знайомства. Щодня проводить роботу із собакою. Ну, починається все з утрішнього годування у нас починається. Потім собаку випускаємо на вигул, уборка вольєрів починається. Ну, якби проходимо закріплюємо вже вивчені навички у собаки, тобто проходимо Смугу перешкод. Проходимо там, деякі <праць> елементи слідової роботи. Ну і так от поступово на це все як, виходить там, близько 3-2 годин. На службі у військовій частині 30-39 перебувають шість собак та 5 кінологів. На даний момент в нашій військовій частині ми поки що використовуємо тільки німецьких вівчарок. Ну, в дальнішому думаємо. Ну, і використовувати більгійських. Вичар. Це зараз саме розпространена порода. Собак для служби обирають за темпераментом та зі знанням елементарних команд стояти, сидіти, лежати поруч. Військова частина повністю забезпечена необхідним для утримання та тренування собак. Повністю комплектована, штат 100, наявність 100 так і кінологів, так і собак. Позаду мене знаходиться у нас смуга перешкод, де займаються у нас як і кінологи, так і собаки. Хочу зазначити, що у всі ці смугу кінолог проходить разом з собакою. Всі службові собаки у нас навчені, всі службові собаки у нас проходять навчання у спеціальних центрах кінологічних разом з кінологом, для того, щоб вони під час націння служби були одним цілим. ...та виконували поставлені перед ним задачу». Живуть собаки у вольєрах кінологічного містечка, в яких, за словами... ...Артема Щербакова, створені комфортні умови для тварин у будь-яку пору року. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.